канал, коли ще він називався Хокей, були закуплені права на 5 років на показ національної хокейної ліги. Плюс, можливо, ще глядачі не знають, але так можемо розказати, що крім власних прав, сума, яку виплатила виплатив канал за, за права, і ще так звані технічні витрати. Тобто, за передачу сигналу кожного матчу, технічну передачу сигналу, платилися певні суми. Інша історія це глядацький інтерес. Це взагалі історія парадоксальна, трагічна і, і, і певною мірою незрозуміла, оскільки, якщо почитати, наприклад, форуми на хокейних сайтах, здається, що вболівальників хокею тьми і тьми і тьми. І всі вимагають, і всі починають звинувачувати, коли ми перестали показувати НХЛ. Але коли е, ми там ясно, що ця вся інформація відкрита, коли можна подивитися рейтинги матчів Національної хокейної ліги, то вони. Мали найнижчий рейтинг фактично серед усіх продуктів, які показував канал. При тому, що були витрачені величезні, просто витрачалися довгий час, величезні величезні кошти. Знову проста істина, яку, можливо, мабуть, що знають наших більшість глядачів, про те, що від цифри рейтингу напряму залежить рекламні надходження. Якщо рекламні надходження за матч НХЛ. Там в п'ять разів менше за рекламні надходження за повторну програму, скажімо, програми про рибалки, то ясно, що канал буде при всій своїй при всьому бажанні показувати хокей і, і розвивати цей вид спорту, просто змушений буде показувати саме рибалку. Вітіскоп спортивне відео.